היי אנשים, מה קורה זאת שהוא פעם? אני מיכל היום אני אראה לכם איך אני מתארגנת בבוקר לצבא בימים שאני כן נמצאת בבית אני בין השעות 6 ל-8 כל פעם זה משתנה דבר ראשון שאני עושה זה כמובן לקום ואז במהירות ככה לבדוק את האינסטגרם את הפייסבוק. לבדוק את המייל שלי, מה עוד, כי קוראון, כן, אני אוהבת להיות קצת בטלפון להתעדכן ככה. SUPER SUPER SUPER <coisa> להיות ביוטיוב, גם לענות לכם בתגובות uh, בסרטונים החדשים שהעליתי. אז אחרי כל זה אני עוזבת את הפלאפון שלי ומתחילה את היום שלי כדי שאני לא אחר אז כן אני לוקחת את המשקפיים החמדמדות שלי ומרכיבה אותן ואת הקרוקס הקן אני יודעת שהנכננה ואני הולכת לעשות את הארגוני בוקר ואני מתחילה בלשטוף את הפנים עם סבון פנים כן קצת מתקשה לפתוח את זה ואני מנקה את הפנים שלי ביסודיות וכמובן מנקה את לבטנו. לאחר מכן חשוב כל בוקר לצחצח את השיניים. و אני קנה שטיפת את הפ' ומשתמשת במייל פ' כחשה שהפ' שלי יהיה יותר נקי ולו מסריח וكمובן שגמ אסיתי פיתים זה מה אני אנ מישו אני פשוט לא אוהב זה או זה אימגיל טוב אני משתמשת בקרם פנים עם S P F בקונסילר בפצאים הדמדמים שלי בפудר Ashe זה חוץ תמיד אני מזיז את הילם ובג'יל אגבות אני מת על זה. ובמסקארה שהיא ממש מפרידה את הריסים שלי ובעיפרון לבן בקו המים אני מתה על זה, זה עושה כזה פוק, כזה הרע לעיניים ובעודם מאוד טבעי בצבע שפתיים שלי זה איפור שאני בדרך כלל לעשות רק בקיץ יש פעמים שאני לא עושה כל השלבים ולפעמים אם אני אוהבת להגזים אני גם משתמשת בברונזר וככה בקטלה מחממת את הפנים והבוסם החביב עליי זה של בריטני <מח> ויום לפני אני מחליקה את השיער לא תמיד ואני פשוט אם יש לי זמן, אני עוברת קצת על ההחלקה לפעמים אני אוספת את השיער עם בננה, ולפעמים אני גם אוספת את השיער עם... קוקו. ואם uh, אני לא עושה החלקה, לא רוצה שלי יהיה כזה פריזי, אז אני כן uh, ככה מורחת על שמן, הסعر. וPO אני פשוט מתלבשת, לובשת לובש את הליאת המדימה גור Jesse מאלה, אהלוק. ופה אני שמה את השעון שלי, אני חייבת שיהיה לי שעון בצבא, זה פשוט מציל אותי כל הזמן מחדש, וככה לדעת מה השעה, ודיסקית אני חייבת, ויש לי גם פקל כיסים, מי שיודע מה זה או מי שלא יודע מה זה, ויש לי שם כל מיני דברים אה, ככה גם מצילים אותי. Uh, בכיס הזה יש לי את המציין לפלאפון ופה יש לי בעצם את הפלאפון שזה קאזלאפ זה כזה לפלאפון למי שלא יודע בכיס הזה יש לי מסטיק בטעם הוותיח של פייב וכן יש לי פה גם את ה-Baby Lips האוב עליי וגם קרם ידיים ובכיס השני יש לי את החוגר שלי שאני חייבת שיהיה לי איתו יש לי גם כסף שם ולא בלו בצבע אדום בא לי פתאום צבע וגומיות uh, לנעליים למי שיודא או לא יודע, ועגומי על הסعر גם. וכאן, בום, תם, אני מוחנאת, תם. ואני לא קחתי את התיק שלי, ביטול אוד, תרמתי. החרב, תחתי דביתי, בום יוצא ממהבית. מכורש ניין את מה לכם שיר להם יום נפלא, ביי.